of 1200 kilometers they are clean Znači, ajte mahnite mi malo da vas samo... uh <laughs> al beton gdzie stali Good job, good Fenomenalno mm ah. Tako dobro je malo sam došao vidjeti. Pa, je li ide posao i šta? A ne, ovo ću malo pogledat kako radiš. Evo malo i ja vas moram. Uživa se. Pomalo. Right, it's gonna be a little small.